Barcelona estrena un sistema de lloguer de motos 100% elèctriques dirigit tant als ciutadans com als turistes, anomenat MOTIT, que incorpora una pantalla amb navegador per guiar l'usuari fins a la destinació. L'activació de la moto es gestiona a través de l'esmartphone i l'usuari pot efectuar quatre tipus de reserves, per trajecte d'un punt a un altre, a 45 cèntims al quilòmetre, per temps, a 5 euros l'hora, per un dia periòdic de la setmana, o una reserva turística, que inclou rutes predissenyades i audioguiades. A més s'aplicaran descomtes per adaptar el punt de destinació a un punt proper demanat per un altre usuari. Els vehicles van a estar disposats per la ciutat. Van a estar disposats allà on els halla ha deixat el últim client que los ha utilitzat i en el mateix lloc disposats per ser utilitzats per el següent client que los valla utilitzar. Aquest mes de maig, la ciutat ja disposarà de les primeres 50 motos i la intenció de l'empresa Going Green, que compta amb el suport de l'Ajuntament, és arribar a tenir-ne en servei 300 abans de l'estiu i 500 al 2014. És un projecte que sorgeix de l'emprenedoria de la ciutat, de l'emprenedoria de Barcelona. És un projecte relacionat amb la capacitat de disseny, amb la capacitat empresarial, i també amb la capacitat de col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb les persones que tenen ganes de fer una passa cap endavant en una línia que per nosaltres és absolutament fonamental, que és la implantació definitiva del vehicle elèctric, de les motos elèctriques, com a vehicle de referència a la ciutat. Això per nosaltres és molt important i avui tenim una prova d'això. Tenim una prova d'això. I, a més, si podem fer una prova d'això i posar-la a l'abast dels ciutadans i podem posar-la en al·lavàs dels ciutadans duna manera innovadora. Bueno, això és una revolució. Un cop el sistema s'ha implantat a Barcelona, Goi Green per veu posar-lo en marxa d'altres ciutats de l'Estat i estan converses per provar-lo a França, Alemanya, Itàlia i els Estats Units.